Încet, încet, încet, Ia Ea, uite, vea, asta a rupt, filmează-o, filmează-o, filmează-o, uite, mă, când ea mea ce le rupe, bie fața de masă. Eu văd viața ce la geam jos. Lasă-ți, lasă-ți, s-o rupă, două prămele fața de masă. Încet. Filmează-o, și pune-o... dar ce nervoasă e fi atât Pe asta vreau să-ți fără fața de masă, u. lua o până de față cu masă, că destul. Păi, dar ce trage nebună! Mă, și mi-am luat cine trage. Mă, mă, cu ce forță trage fiată? Să vă duc că nu mai ales că e cu credință. Dar nu înțeleg, ce are cu fața aia? Dar cum de n-au no simțit chelii? A, au văzut? da? Doar nu au văzut. Nu au nu au văzut, știi? Nu mă băga seama, mă am la ce am jos, aici Eu de-aia văzut la mine, nu am nici Sunt asta Stai, chiar că nu mai așteptat. Băi, ce dacă faci acolo? Ciot. Ar trebui să-i pun niște câruri pe afară, că s-ar putea să o strângă, să doarmă iarna. o văzuc el, a? A, nu? Băi, prea mare băi. Dar da mă